Ja, nu blir det undergångstema här. Det är ju en global pandemi och en global kris. Men det är ju inte första gången i världshistorien som människor drabbas av en kris av en större magnitud. Och därför tänkte jag att vi skulle ägna det här samtalet åt att försöka få lite perspektiv, tidsperspektiv på hur människor förr i tiden genom åren har upplevt sina kriser i samtiden. Men för att det ska bli ett bra samtal så behöver man vara fler än en. Och därför så skulle jag vilja presentera först Annika Berg som sitter här i soffan. Du är docent i historia vid Stockholms universitet med inriktning med medicinhistoria och med fokus på hur medicinen samverkar med samhället och politiken. Aktuell med boken En svindlande uppgift eh, Sverige och biståndet 1945-75 som medförfattare och med ytterligare en titel som ska komma ut under 2021 eh, som heter tis, nej mig, Allmän rösträtt, röstbegränsningar i Sverige efter 1921. Så det är 1900-tals historia och en bred palett med perspektiv du har med dig. I fortöljen sitter Magnus Westerbro, journalist och författare bland annat skribent i DN och TT, många andra tidningar har du också skrivit för. Men det som har fört dig hit är framförallt två böcker som du har skrivit. Den ena är Pestens år, Döden i Stockholm som handlar om peståret 1710 i Stockholm och Svälten, hungeråren som formade Sverige som också belönades med augustpris 1900 år 2018, 2018 hamnar vi på Och pest, pesten, hungern i Norrland utspelade sig i slutet av 1860-talet ska jag säga. Men ja, vi får kasta oss in i det här samtalet så jag tänkte börja med att öppna med en fråga apropå kris eh, och Jag undrar om du vill ta den först Magnus, hur rustade är vi människor egentligen för kriser? <går> det är en väldigt vid fråga men Å ena sidan är vi ju inte Det är ju både och alltså, Vi försöker undvika den så länge som möjligt, försöker undvika krisinsikten så länge som möjligt I både pestens år och svälten så skriver jag om hur man gång på gång i de här hotande situationerna försöker undvika att acceptera sanningen på något sätt. Att när pest, pesten spred sig i Stockholm i augusti 1710 så ville man först inte acceptera att det var pest. Försökte skylla, skylla på andra saker. Och samma sak när svälten hotade 1867 så sköt man på det, försökte hålla insikten borta. Så på så vis försöker vi hela tiden undvika att ta konsekvenserna av, av liksom hotet och vad vi, vad vi vet håller på att hända. Å andra sidan så är vi ju otroligt handlingskraftiga när det sen gäller. Människor som känner sig hotade och accepterar hotet kan ju göra oerhört mycket, som vi har sett det senaste året. Så det är en, en väldigt komplex fråga som mm. verkligen kommer in på, på liksom knytsmärkpunkten i det här. Mm. Vad tänker du kring det Annika? Jo, men så är det ju ofta. Jag tänker också att eh, om vi tittar på liksom, Historiskt och idag så är väl kanske idag mer rustad än någonsin både så medicinskt och organisatoriskt, administrativt och så men sen är det ju alltid i slutändan en fråga också om psykologi, en fråga om ekonomi, inte minst en fråga om politik och hur, hur man ska ta tag i en, i en kris i en viss politisk situation och det är, liksom, är det någonting som vi som historiker eller författare som skriver om historier snabbt blir medvetna om så är det ju just det här att varje... vi tar pandemier eller epidemier som exempel och kriser och så, så är det ju... Varje kris är ju olika den andra och landar i, en, i olika situationer som gör att det alltid på något sätt tas... Man tas alltid på sängen, tror jag, på något sätt. Mm. Oavsett hur väl förberedd man är, liksom. så det är kanske oundvikligt det där. Att det, en ny och oväntad svåra situation. Så. Mm. Eh, vi, du har sagt, Magnus, att vi, att vi är förberedda på krisen, men att vi kanske inte alltid... Vi vet, vi vet ju aldrig riktigt hur den ska komma att se ut. Nej, jag, tror att, jag tänker att vi alltid... Vi är rädd, för, förväntar oss kriser hela tiden, eller försöker förutsäga dem. och är väldigt fokuserade på kriser och problem. Och tänker att när som helst så kommer allting gå åt helvete, nu kommer världen gå under, nu kommer vårt samhälle att samman. Uh, nu kommer kaoset infinna sig som bryter sönder hela strukturen vi lever i. Den rädsla finns där hela tiden tror jag. Uh, men sen försöker vi hela tiden intala oss att det inte kommer hända just nu. Och vi kommer att försöka klara oss. Uh, men, men det finns hela tiden en, en beredskap och en oro som, som ligger under ytan, som kan triggas. Och ibland mot, av goda skäl, och ibland av mindre goda skäl. Och ibland så då kan det, man ju överreagera på, på hoten som mm. om de inte är så farliga som man tror först. Men jag tänker att det finns en, en väldig beredskap för det där. Att vi har någon slags apokalyptisk eh, reflex som människor. Att, och, och, och, och, och, och, och tror att nu, det, det hänger upp, tänker jag med att, att vi alla tycker sig leva i de yttersta tiderna. Det är just nu som det mest avgörande händer. Det är bara vår tid som är den, är den viktigaste och mest dramatiska liksom, höjdpunkten i historien på något sätt. Eh, och, och det tror jag påverkar det hela. Det är, därför det är det så lätt att tänka sig att världen har på grunder. För att vi, våra liv är korta och vi kommer själv dö. Och då tror man att världen kommer dö med oss. Eh, så, så tänker jag. Det är lite flummigt kanske. Men det är sådana tankar jag, jag kommer till när jag funderar på det här. Tror du också, det Annika, att människor i alla tider har tänkt att man lever i historiens framkant och den, den unika tiden? Ja, det, så är det väl på ett sätt, det tror jag nog också. Men sen är det väl många historiker som har hävdat också att eh, det här var någonting som var väldigt, väldigt etablerat under liksom den tidiga kristna tiden inte minst. Och att det är någonting som kännetecknar den moderna tiden, att vi ändå ser framför oss en en framtid och ett större framtidshopp och så vidare. Men, men sen visst, sen det, ställs man ju hotet hänger ju där ändå hela tiden, det kan ju ta slut och så. Och sen när det väl slår till en kris på det här sättet så är det väl också något som vi kanske har noterat nu, vi som lever i den här krisen nu men också många andra, att man när man väl är uppe i den här krisen så är det väldigt svårt att var så säker på att det kommer sluta i apokalyps, utan att man istället är i ett slags lite förlängt nu där man inte riktigt vet vad som ska hända och där framtiden är mer oviss än någonsin. Ska världen gå under? Ska det liksom bli en ny, strålande framtid eller så? Vi, vi vet inte. Vi sätter den lösningen på den frågan on hold lite grann till, på ett sätt. så här. En slags ja, pestens tid och så där som folk har pratat om, liksom att det är en speciell tid som är annorlunda än de andra. Jag tänkte, jag, jag växt, när jag växte upp på 80-talet så var ju kärnvapenhotet ja. så där, väldigt levande. Så jag, jag hade ju, som tonåring, så, eh, to, eller när jag var 13-14, så hade jag liksom mardrömmar om kärnvapenkrig. och tänkte att världen kommer, jag kommer inte leva tills jag är 20, för det kommer allt att ja. exploderat. Så för mig är det liksom sådana undergångsfantasier självklara. och varit en del av, mm. av, av liksom livet så länge jag känner det på något sätt. Ja. Så länge jag blir medveten om, om, om verkligheten. Ja, det var den där, den där knappen där ja, som man kunde trycka på, liksom, som och då kunde man allting där. förstöras, ja. sådär. Så jag tror att det, nu finns ju reella hot förstås, mm. på ett sätt som kanske inte fanns förr. Men jag tänker att ändå reflexen är, liksom, så, ja. den har funnits där alltid. Och förr var den kristet motiverad i vår del ja. av världen. Ja. Men sen kommer ju 1800-talets föreställningar om hur kapitalistiska systemen ska rasa mm. samman och gå under och ersättas av en kommunistiskt paradis, kanske. Mm. Och nu har vi klimat... För klimatkrisen, som, som upplevs som en to, en, ett existentiellt hot, vilket det också mm. är i viss mån. Mm. Men, men det finns hela tiden det ligger där ligger och i, en beredskap att, att, att, att blomma ut i såna här mm. undergångsföreställningar eller fantasier. Mm. Så hoten har lite olika skala och kan tänka sig på olika sätt, men, men det finns någon slags allmän mänsklig reaktion på hur vi bemöter dem och föreställer oss dem. Men vi lever, alla vet ju att vi lever i en föränderlig värld så att det kommer. Eh förändras och vi lever också i en skör värld som kan hotas på massa olika sätt och att det är saker som vi ständigt måste förhålla oss till men förhåller oss till på lite olika sätt beroende på vad som ligger i fokus just nu. Mm. En delvis annan fråga för då, då, då slår ju katastroferna till mm. och då föreställer sig människor på olika sätt varför inträffar den här katastrofen just nu mm. och det har man ju sett med i coronapandemin så kan vi ju tänka att Människor håller inte tillräckligt avstånd, det är, det är beteende. Liksom. Nå, någonting beror detta på. Det finns ju andra förklaringar tidigare. Till exempel kring digerdöden, att det hade om gudstron. hela begitta var säker på att det hade med att man började klä sig mer oanständigt och så där, och pesten slog till. Det hur, hur resonerade man 1710 i Stockholm? Varför var, var, var, var, var, var slog pesten till just där och då? Den officiella förklaringen var ju fortfarande kristen motiverad. Man sa att det här är ett straff för folkets synder. Och att man hade fel kläder, man hade för mycket sex, man gick inte i högmässan på söndagar. Eller för att svenska folket hade blivit högfärdiga på grund av stormaktens liksom, expansion. Så att vi trodde att vi härskade över hela världen. Så det fanns en kristen i idé. Sen är frågan om hur många som verkligen trodde på det där. Det var ju en retorik som man använde. Fortfarande fanns det kvar efteråt det här på 60 talet det fanns vissa som sa att svälten då berodde på folkets synder. Då var det lite mer en fringe-åsikt, i alla fall i Sverige. Mm. Så den föreställningen finns ju där. Jag tänker att, som du säger, att vi vill gärna tycka att det finns en orsak till att något sånt här händer. Mm. Därför tänker vi att coronautbrottet måste bero på klimatkrisen. Det kan ju göra det, men annars har vi haft epidemier i alla tider. Och virus och influensutbrott finns dokumenterat tillbaka till 1500-talet. Så det är inget, inget som säger att det här måste bero på den klimatkris vi upplever nu. Men däremot vill vi gärna göra det, för då blir det en del av en, en berättelse som hänger samman. Mm. Återigen att vi straffas lite grann för våra synder, fast i en, en modern variant. Mm. Den länkas till den, den, en av de stora aktuella katastrofen. Ja, precis. och det, det kan det ju är förstås väl vara det. så. Det är, det är mycket som talar för det, men det är inte säkert. Men gör man det, den kopplingen så blir det ju, då hänger ju allting ihop. Det blir ett tydligt budskap som vi kan lära oss någonting av. Men vi har ju svårt att acceptera meningslösa händelser och, och slumpartade händelser. Mm. Tänker jag. Mm. Sen är det väl också, också ofta orsakerna, om man ska titta inte bara på viruset utan alla de här fördisponerande sakerna som fattigdom, trångboddhet etc, etc så, så blir det väldigt komplexa orsaker helt enkelt och det kräver också mer komplexa lösningar förstås. så Det gör kanske också någonting som gör att vi gärna vill hitta en orsak till en sån sak som en pandemi, fast det i själva verket kanske är väldigt många saker som samspelar och också samspelar på sätt som är svåra att kartlägga och slå fast och sådär. Och det gäller ju oss fortfarande idag fast vi har större förutsättningar förstås att, att kartlägga de här orsakerna så är det ju fortfarande väldigt svårt kontext. Mm. Och då när de här st stora katastroferna inträffar mm. och då kan man ju tänka sig att det är, man föreställer sig en, en slags nystart mm. på, på historien att det, den börjar om nu, nu kommer den nya efter ett krig så kommer den nu bygger vi upp samhället igen mm. och, så, och så där finns det Finns det några reella liksom, exempel där, där sjukdomar har förändrat historien? Kan du... Ja, det finns ju ganska många exempel på det. Och digerdöden är väl ett av de som brukar lyftas fram. Då dödades ju kanske halva Europas befolkning. Så det är klart det hade ju oerhörda effekter på ekonomi, kanske till och med klimat, och inte minst kultur, och eh, så, och även. När europeerna kom till det som kommer kallas Amerika och slog ut större delen av befolkningen där, eftersom de tog med sig då, inte minst då, äh, olika mikroorganismer som inte fanns där, så fick det ju en oerhört betydelse för att den slog ut kulturen som var lika utvecklade som i i Europa vid den här tiden, som, gjorde, som då bidrog också till äh, att den europeiska kolonialismen drog igång och Fick igång ekonomiska system som vi ser eh, fortfarande idag är dominerande och har kanske bidragit till en, kanske överutnyttjande av klotet som kanske också kan kopplas till, till den här pandemin och sådär också. Så det är ju, där kan man ju se ett, ett sådant sånt exempel. Eh, sen också, spanska sjukan brukar ofta lyftas fram också, så, men det är ju också där är det väldigt komplext vad som hände så väldigt många saker där kring 1900. 20 där första världskriget tog slut och det hade också varit mycket så eh, ja, det var, hände ju mycket politiskt där också kring kring eh, demokratiskt genombrott och sånt det var, det var otroligt många saker som samspelade där så att vad som är vad är väldigt svårt att utröna så. Men som en faktor i historien så har det förstås ofta haft stor betydelse. Mm. Man brukar säga också att den ofta har underskattats också, den betydelsen. Ja. För att, att historiker gärna tittar på de, de människoskapade faktorerna, mycket mm. mer en än sjukdomar som kan kännas oberäkneliga ja. och ibland så slumpartade. Det är, det är liksom en faktor som man har underskattat länge. Men sen tänkte jag en sak till med sjukdomar förr var ju också att... Man får inte glömma, glömma heller hur, hur vanliga sjukdomar var, dödliga sjukdomar var liksom i vardagen. Mm. Pesten och smittkoppen, eller pesten särskilt, var ju en speciell sjukdom som kom plötsligt, drog mm. i de samhället och skapade enormt kaos. Det fanns ju alla de här smittkoppor, mässling som regelmässigt dödade hur många mm. människor som helst. Mm. Men en femtedel av alla barn dog innan de fyllde ett år ens, mm. under lång tid. Så det var ju en helt annan verklighet än vi lever i nu. Så om, om det är någonting som är unikt för de senaste hundra åren är det ju bristen på allvarliga pandemier och sjukdomar som dödar människor i stor skala. Mm. Det är någonting historiskt nytt som vi har liksom varit befriade från. Att vi inte har behövt räkna med att människor plötsligt ska i, så där, i unga år dö utan förvarning. Det har vi liksom kunnat nästan sortera bort från riskhanteringen. Mm. Så, så, så när, det, när det försvann så ändrade det ju verkligheten i, i grunden för människor. Och så är en orsak till att befolkningsökningen kunde kunde ta fart. Så, så det är alltid, allt det här hänger upp på väldigt komplexa sätt. Ja, och där kan man också kanske se hur det, också det i sin tur hänger ihop med att man ja, dels förstås välståndsökningen och så i Europa och flera andra delar av världen men också sånt som att faktiskt epidemier och sånt har dragit igång. Till exempel internationellt samarbete kring smittskydd och sånt som i sin tur har drar igång en helt ny liksom, internationell kultur kring hur vi ska organisera oss och bygga upp vetenskap och samarbeta kring till exempel som nu, vaccinframtagningen nu och så är ju liksom ett, ett sentida exempel på det här också men från sent 1800-tal och framåt och så. Så att det gör ju också att världen har, internationaliseringen på något sätt har ju också hjälpt till i den här processen. Så. Så. Och tittar man på så mm. hur pesten hanterats historiskt mm. var ju först så där väldigt lokala karantänsregler. Ja. I Italien i de första Europa, och sen spred det större och större skala till, till länder. sen På 1700-talet började man mm. göra en här mur genom Europa för att trydda pesten för ja. att komma från sydöstra Europa norrut. Så steg för steg har liksom bekämpningen av sjukdomar globaliserats. Ja. Och till den punkten vi är nu när det är verkligen någonting man gör gemensamt. Inte hundraprocentigt, men det är i alla fall ambitionen. Mm. På ett sätt som aldrig har funnits förut. Nej. Och det är något nytt och, och liksom en följd av. För det är något vi har lyckats väldigt bra med att bekämpa mm. sjukdomar. Sjukdomarna var ju det, st det stora hotet mot människan mm. under lång tid, Bortsett mm. från oss själva. Som vi stod ihjäl varandra, Men bortsett från det så var ju liksom sjukdomarna det stora monstret, det är stora mm. faran. och den har vi lyckats tukta ganska mycket. Mm. Det var, det var ganska mycket så här coolare epidemierna i mitten av 1800-talet som satte igång de här. Sen lyckades man inte organisera sig så bra i början, men så småningom har vi ändå nått fram till det. Så. Så att, mm. Jag tänkte på några andra förändringar som du tagit upp i din bok Pestens mm. år också Magnus. Att efter 1710, det var ju stormaktstid, det var mycket som hände just där, Karl XII åkte på stryk i Poltava och var i Turkiet och Kungen var i exil Och pesten drog fram i Stockholm och dödade 30-40% procent av befolkningen Men det skedde också ett auktoritetsskifte där skriver de i din bok, från prästerskapet till Läkarna Och också att det växte fram någon slags idé om att staten hade ett ansvar för Sina medborgare Kan du säga någonting om det? Ja, det, här, det är historikern lars Olaf Larsson som skriver om hur hanteringen av pesten sekulariseras om man jämför med mellan 1600- och 1700-talet. När utbrottet ägde rum på 1630-talet så var det självklart att prästerna var de stora rådgivarna till, till kronan. Mm. och man självklart skulle ha bönedagar och, och liksom använda Gud som för att bekämpa sjukdomen. Men 1710, så visst, man bad lite bönor, men det var inte alls centralt. Utan var det var läkarna som stod i centrum för, för hur man skulle agera. Och man till och med struntade i att införa en särskild pestbön, för det skulle bara skrämma människor. Mm. Så vill man inte heller ringa i klockorna för alla de döda, för det skakar också bara oro. Och det gör ändå ingen nytta för saligheten. Så det var liksom ett skifte där, eh, som är intressant. Det är liksom en del av samhällets förändringsprocess. Mm. Um, det kanske du också har. Ja men det där är ju intressant, det där kan vi se också en liten sån... Man kan se det redan där tänker jag också, men sen också inte minst då från 1800-talet och framåt att man då å ena sidan har liksom läkarna som organiserar det här liksom smittskyddet på ett mer effektivt sätt än tidigare men sen också att det finns det kommer fram också eh, en diskussion som sätts igång då, som pågår än i våran tid kring var... Var egentlig det viktigaste Är det, liksom det här snäva smittskyddet eller handlar det handlade mer om att få upp välståndet, få bort fattigdomen, etc., etc. Det var ju sånt som vid den tidpunkten på 1800 talet kunde uppfattas som lite gammal lax för att det kunde koppla till den här typen av gamla miasmatorier och sånt där som fortfarande leder kvar med på att man tänkte att luften var på vissa ställen, eller inte utan luften var dålig på vissa ställen. Och att man kopplar ihop det till fattigdom och så. En, en diskussion kring just kring var, var ska på vilken nivå ska, ska, ska man sätta in åtgärderna och så. Det är ju sånt som också pågår en in, in i våra dagar och så där. Och där, det är ju intressant där liksom läkarnas auktoritet där kring liksom, samhällsvetenskapernas framväxt och så är ju intressant i det där också. Jag tyckte det var så spännande när jag skrev festboken att, att läkaren hade ju då fått en auktoritet och stod i centrum och mm. de var liksom väldigt självmedvetna. Men i praktiken kunde de nästan inte göra någonting. Nej. Medicinerna de föreskrev hjälpte inte. Är nästan med utan Nej. undantag. Så där. Och ändå hade man enormt självförtroende. Mm. Det fanns en läkare i Norrköping som eh, Magnus Gabriel Block som skrev en bok som handlar om hur han botar past, past, de pestsjuka. Och alla mm. som kommer till honom och tar medicin blir friska, lovar han. Han tar bara betalt från patienterna han räddar. Mm. Men uppenbar, det är uppenbart att ingen han, han behandlar hjälps av hans åtgärder. Mm. Ändå var han så övertygad om det. Så det tycker jag tycker att det är fascinerande med den här. Lä, läkarprofessionens självbild, mm. som man fortfarande diskuterat länge efteråt. Den föreställningen att man kan och göra saker fast man inte i praktiken inte kan. Det, mm. och det, det är självförtroende det är något som mycket växer fram under den perioden, ja. liksom, verkligen i för innan de faktiskt har så mycket att bygga på. Det är ja, väldigt det är. intressant. Det märker ju ha funnits väldigt länge när mm. sedan antiken, första läkarkoderna Koderna talar om att man ska, liksom, man ska hjälpa och man ska kunna bota. Men det måste vara väldigt svårt att hantera det faktiskt att man inte kunde göra så mycket. Nej, nej. Men det är inte så att Hippocrates tror jag, i sin läkarinstruktion säger att det är väldigt viktigt för en läkare att välja vilken patient man ska ta hand. Mm. Är de för sjuka så ska man undvika dem för mm. då får man dåligt rykte. <laughs> Dålig mm. Okej, okay, det kanske finns nutida paralleller där också. Ja, okay. mm. Kasta oss till, till, till nästa fråga och spår här. När, när sådana här kriser inträffar så är det ju också att samhället sätts på prov på gott och på ont och, och det säger kanske lite grann om vilken människosyn vi har för att kriserna kommer ju alltid på något sätt utifrån, allting kommer alltid till. Mm. Och, och finns, det, finns det några historiska paralleller där? Jag, nu tänker jag med corona, Det kom den från Kina och det var väldigt personer med asiatisk bakgrund hade det tufft i Europa första veckorna där och sen så har vi haft en intern debatt i Sverige mellan Stockholmare som åker till Gotland och hur välkommen man är eller inte? Och, och svenska kanske är paria i Skandinavien för att vi har mycket mer utbildningsmittat här än i våra grannländer. Hur har liksom. Vem, vem, vem, vem brukar felet vara om man säger så? Det var kanske en ledande fråga. Ja, men där kan man väl se väldigt många historiska exempel med till exempel antisemitiska undertoner med vandrande liksom judar och sånt som man har liksom kopplat till och så. Men också längre fram i tiden som AIDS-epidemin till exempel på 80-talet där var det också väldigt tydligt att man försökte ringa in såna hotbilder från början där och det var särskilt i USA pratade man mycket då om fyra h och som man försökte ringa in och då var det då homosexuella heroinister Hemofiliker, alltså blöda sjuka och haitier. Då, som, det här var de fyra riskgrupperna som alltså man försökte. Att det var ju ganska starka, där förstås rasistiska och homofoba toner. där och så. Det är ju intressant samtidigt att man kan se när tiden gick där också hur det kanske också transformerades på så sätt. också att Inte minst liksom hbtq kommuniteten på något sätt fick en annan synlighet och kanske också trädde fram som en mer integrerad roll i majoritetssamhället och så också så att det på sikt kan det också liksom hända andra saker i och med pandemi och epidemi på så sätt. Men det är ofta så i början i alla fall att man lyfter fram en som eh, corona tycker jag kanske att det har varit ovanligt vak det här liksom vem, vem som är och det kanske också hänger ihop med att det kopplades ganska mycket till eh, medelklass som åkte skidor i Alperna och det kopplades till affärsresenärer och sånt och det fick liksom inte riktigt svung i medierna där eftersom det var lite samma samhällsklass och så. Att det är någon utifrån som pekas ut Det är också ganska självklart för att det som upplevs som akuta kriser är ju det nya. Alltså om man tittar på 1700-talets pest till exempel, då hade man smittkoppar, mässling och oerhört mm. många farliga sjukdomar. Och det var man ju van vid och det liksom fanns där. Men sen kommer pesten utifrån och då, då är den som, det är nya som man måste förklara och det nya man skräms av. Även om mycket av det gamla är lika farligt, eller nästan lika farligt, nu är pesten en väldigt speciell sjukdom. Mm. Så, så, så blir det ju förstås så att det, då är det, liksom det, som kommer, det främmande är det som man särskilt pekar ut. I Corona finns det lite sådant inslag. Det här är inte den farligaste sjukdomen man kan drabbas av idag heller, men det är den nya. Det är den nya risken. Vi är inte vana vid den. Och den kan drabba alla. Så det förklarar också lite den här reaktionen, att, det är, att, man, att man reagerar så starkt på det. Sen jag också att hotet, man upplever ju också att hotet finns inom oss själva. Den här föreställningen om att samhället är väldigt mm. bräckligt. Som du nämnde, att vi, mm. den här... Vi tror gärna att, att, att det bara behövs en liten skakning på ytan så kommer allting bara rasas samman och vi kommer visa, människan visar sig vara grym och, och, och krigisk och liksom kaoset och ligger under ytan. Och att, att samhällsstrukturerna är svaga men det, jag tänker jag att det är återigen liksom en lärdom av min testbok är att samhället är mycket tåligare än man tror. Då hade vi liksom Haft krig i tio år, år av hungersnöd, mm. och sen en pektom som döjar 40 procent av befolkningen på några månader. Och ändå är liksom det ingen systemkollaps som, som vi pratade om för några år sedan. Så där. Så samhället är ju visst, det är bräckligt på sätt och vis. Men och människor, och enskilda människor är väldigt bräckliga. Mm. Men strukturerna vi lever i är väldigt starka. och Människor är väldigt ordningsskapande på gott och ont. Mm. Det krävs mycket för att slå sönder ett helt samhälle. Det går ju förstås om man verkligen anstränger sig, men det är inte lätt. Ja, men det tycker jag också man såg tydligt i våras där också. Att det, en av de här första reaktionerna var: Oj, nu kommer allting bli kaos och folk kommer. Det kommer bli någon sån här hobsiansk mardröm där alla slår ihjäl varandra. Men snarare blev det så att folk faktiskt gick, i, gick samman och hjälpte varandra på avstånd. Då, men att det, fanns, det liksom framstod en ganska mycket samarbete och en drift att hjälpa till. Liksom och så, som... mm. och samtidigt så, för, så får ju det, det, berättelser om asocialt eller avvikande ja. beteende, de får ju väldigt långa, de är ju långa fötter, ja. till så. exempel så om, om, om ungdomar som har gått och hostat på äldre eller om ja. hemtjänst eller vårdpersonal har lämnat gamla, det är nästan den typen av... Lite skräckhistorier då. Mm. Att vårdpersonal lämnar hemmen och så ligger de gamla kvar där. Det är alltid de sakerna som, som säljer bäst i media och så, men det kanske inte ändå är de dominerande sakerna som händer. egentligen. Det vet jag att du skrev om i pestens år också: Att det var människor som medvetet smittade andra. Den mm. typen av historier. Sådana historier fanns ju då både mm. i London och det rapporterades från Jönköping: skulle man har sprungit mm. runt på gatan och medvetet smittat andra. Mm. Det är frågan om det verkligen är sant eller om det bara är skrönor. Sådär. Mm. För många av berättelserna återkommer ju. Så fort man tittar på en, en farsot så mm. finns det vissa saker som återkommer. Mm. Och det är svårt att veta om det är bara för att det är bra stories som man minns- mm. från förra gången man läste om det, eller om det verkligen är så att det är grum, alltid. Ja. så kan det vara. Eller att det är enstaka människor, Typhoid ja. Mary, som ja. var känd i en annan epidemi. Så de, uh, det är klart att de blir väldigt uppmärksammade- men de kanske är ändå är enskilda personer som å andra sidan- har vi en, en, en kraftig smittsituation så kan ju de sätta igång processer som är väldigt. Så att det finns ju en, en grundad rädsla för att sådana personer ska komma ut i samhället och sprida så, Men de kanske ändå är. De är inte så typiska för mänskligheten kanske Nej. ändå. Men det finns ju också den här bilden av, av hur, hur, vad som händer med i den här sortens situationer som förut så hade alla läst tycker det är av farsoten i Aten mm. så det är det kanske inte många som gjort det nu mm. men nu har man sett uh, Contagion filmen till exempel mm. eller alla berättelser om pestens tid av Stephen mm. King så där. Mm. Och de berättar eller Albert Camus pesten. Mm. Och alla de triggas ju nu när coronaepidemien byter mm. ut. Så det är svårt att veta om vi, liksom lever, i, vi lever rätt mycket i, i en i en pestfiktion nu. Mm nästan mer på sätt och vis än, än coronaverkligheten. Ja. I alla fall så skiljer dem ibland, mm. tänker jag. Det är ju, ja. mm. i alla fall en, en, en, en reaktion som jag fick förra året. Mm. Det, är, det är ju få sjukdomar som skördar sina offer helt, helt blint, utan det brukar ju slå. Det har vi sett med Corona också. Mm. Risk, olika riskgrupper, och olika sociala klasser har ju, få, har ju drabbats mm. olika beroende på geografiskt då, och, och hur resursstark man är. Mm. Eh, hur har det sett ut i historien, hur har liksom mer resursstarka grupper kunnat ta sig, ta sig ifrån sjukdomar och, och ha deras för det var lite det jag kopplat till att ha deras berättelser levt vidare mer, de, de som har kommit undan pesten så att säga, eller lyckats ta sig undan till exempel pesten. Det finns mm. ja, men så, ja men så är det verkligen, de klassiska pestberättelserna är ju inte skrivna av av fattigt folk som låg och dog i i liksom stugorna på Södermalm. Så där. eller uh, Marona är ju skriven av människor som flydde från Florens och bodde i en stor mm. villa på landet. Mm. Det var inte vilka som helst som kunde göra det. Så, men Det är väl klassiskt för den här sortens kriser att det blottar klyftor i samhället och även förstärker dem. För det är vissa som kan komma undan, det är vissa mm. som kan klara sig ändå. Uh, och det gäller ju alla kriser. När pesten kom så drog de rikaste ut på landet och gömde sig på sina gårdar så gott de kunde. 40 procent av stockholmarna dog, men bara 1 procent av de rikaste handelsmännen. Mm. Så det är liksom väldigt extremt tydligt, samhällsskillnaderna. Och det märker man ju nu också. Mm. Och inte bara i, i vårt land utan globalt är skillnaderna stora. Men mm. om det är någonting så är det väl mindre klyftor nu. Alltså mindre skillnad mellan de fattigaste och de rikaste i Sverige till exempel än det varit förr i tiden för att vi har haft mycket starkare välfärdssamhälle trots allt. Så nu är det kanske mer globalt man ser de riktigt stora um, olikheterna tänker jag. Ja, och jag tänker också det här på just som du var inne på vilka, vilka berättelser som sparades. För det är klart liksom där under, under Renaissance när liksom Petrarca och Boccaccio kunde skriva de här sakerna på flykt under pesten och så till exempel mm. eller under pestens år som du tittar på. Det är klart att det är ju, det är ju ett tydligare tydligare klassmarkör vilka som överhuvudtaget har. Råd att sätta sig ner och skriva ännu längre tillbaka, vilka som överhuvudtaget kan skriva. Mm. Det som är intressant nu i vår tid är ju att det faktiskt skrivs oerhört oerhörda mängder berättelser kring den pågående pandemin som skrivs i alla lager av samhället. Så att där men där är det kanske snarare en fråga om att det skrivs för mycket. och Det är väl intressant just det här kulturarvssammanhanget. Hur ska man ta vara på alla de här berättelserna som skrivs nu i sociala medier och så från olika, olika personer och så. Så att det är ju en utmaning kanske för att det skrivs för mycket nästan under den här pandemin. Så, att, så på så sätt har väl klyftorna utjämnats. Men det finns ju fortfarande en ojämlikhet i vilka röster som lyfts upp och har möjlighet att publiceras sig mer. De pratar om att vi håller oss hemma. Ja, det är en oerhört vilket, klassaspekt vilket, det är, vi är det. det är inte vi Nej. som arbetar som åker ut och levererar mat till oss som sitter hemma. Nej, det är ju så, vi så det, liksom, det är, medelklassmänniskor som ja. kan sitta hemma och skriva som, som kan göra det. Liksom, så, att, så bara där, där finns ju en enorm skillnad mm. i hur samhället fungerar. Verkligen. Så att, ja, det, blir, det blir väldigt olika berättelser från det från vården och från ja. det lite uttråkade kontorsjobbet när man får träffa sina kollegor. Ja, och där tror jag kanske att det behövs en ansträngning att samla in de här. Det finns nog potential att samla in berättelser från andra kategorier av människor än de som skrev 1710 eller 1348. Ja. Så att, det är verkligen när jag skrev den här svältboken så, så baserar jag den väldigt mycket på insamlade berättelser som samlades in i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Mm. forskare som åkte runt. Och det är en enorm källa till, till, mm. till, till, till framtida forskning eller mm. framtida böcker om slag. Så man hoppas ju verkligen att, att någon gör det nu och mm. på sig alla de här. Antalet Nordiska museet håller för, rimligtvis på med det. Och för att få liksom de här spara det här till, till eftervärlden? Mm. Den här krisen förmodar jag, även om jag inte kan i spå in i framtiden kommer vi att klinga av till stort mänskligt lidande och ekonomiskt inte minst. På något sätt kommer den att hanteras i alla fall eller så får vi leva med den och då kommer den som du sa inte att vara en, en ny kris och det kommer den inte upplevas som en en, en, en ny katastrof men i hur, man har, hur den här krisen har utvecklat sig och bemötts, har ni någon idé om, om det finns någonting vi kan ta med oss för hanterandet av andra stora kriser? De var inne på det lite grann tidigare här kring vaccinsamarbeten och, och så här. Men det är väl ett bra exempel på, kanske inte det första här heller, men på att det faktiskt går att ta tag i de här väldigt, väldigt stora globala problemen om man bara lägger manken till, samlar sig politiskt, samlar sig ekonomiskt och så. Att vi faktiskt kan, kan göra det med alla liksom varningsklockor kring att det här måste göras inom en demokratisk ram för annars kan det bli ganska förskräkligt. Men, men att vi ändå liksom tar, tar den politiska utmaningen på, på allvar och tar tag i det tror jag. Att vi kan det, sen blir det ju förstås väldigt svårt. Men också som precis att det här är olika stora globala problem som hänger ihop på olika sätt som har att göra med överutnyttjandet av jordens resurser på olika sätt också, som till exempel kan ge utslag i en pandemi som det här. Men också kommer får effekter på klimatet och så. Så att det är mycket saker vi måste ta tag i på en gång som handlar just om överutnyttjandet och sociala ojämlikheter och sånt där också. Men just det här att kanske insikten att vi kan ta tag i det om vi vill. Men frågan är då, vill vi det tillräckligt väl? Ja men att just ja, klimatkrisen som vi försöker skjuta på så mm. länge som möjligt insikterna om vad som måste göras i så fall mm. för att lösa de här problemen. Men då tänker det finns ändå någonting upplyftande i det att mm. när man väl tittar på liksom möter hotet på riktigt, mm. då är vi oerhört handlingskraftiga. Ja. Det visar ju det här det senaste året, som Gunnar Wetterberg talade om tidigare, att de enorma satsningarna som har gjorts mm. ekonomiskt, det finns ingen motsvarighet tidigare. Nej. Och det har också visat sig att det globala samarbetet är starkt. Mm. Sen, ja. Och där är också tänker jag, liksom, den här paradoxen där man kan. <laughs> Hur vi kan se hur våra smittskyddsstrategier liksom finns i flera lager. Här. Att vi kan se karantänsåtgärder liksom som går tillbaka till medeltiden. Men också den här mer modernare, administrativa sättet att handskas med liksom fienden inom. Som till exempel den franska filosofen Foucault har varit inne mycket på att det sker någon slags brytning där. Men han har också varit inne på den här styra genom frihet som vi kanske också är väldigt... Den svenska linjen har varit väldigt inne på det här, att få människor att själva reglera sig själva i smittskyddet. Och vi ska inte ha någon hård lockdown, utan vi ska, så att det är liksom, alla de här tre sakerna finns ju parallellt mm. eh, på något sätt där. Och det finns kanske ingen lösning på exakt vilken som, vilket sätt som är bäst att handskas med eh, så. Men det är ju, nu tappade jag bort mig lite grann. <här> <här> Ja. Ja. Finns det något eh, historiskt, eh, någon parallell till den här typen av kraftansträngning? Alltså tidigare kriser har de motats på något motsvarande sätt som det här vaccinsamarbetet? Det är svårt att jag tycker att den här långsamma kampen om att bekämpa pestspridning kanske kan vara ett sånt. som man sakta bygger upp som jag nämnde förut, där sakta blir ett, ett mer avancerat karantänssamarbete. Det är fortfarande omslitt vad det som gjorde att, vad som gjorde att pest, pestsmittan liksom försvann från västvärlden. Men, men där kan man ju ändå se sådana samarbeten. Men det är samtidigt är det någonting, och steg för steg har ju liksom, den moderna läkarvetenskapen byggts fram genom lågintensivt, ständigt pågående samarbete. Så det, där finns ju någonting väldigt upplyftande kan jag tycka. Sen är frågan om vi om det här kommer förändra oss eller samhället. Det är ju det är en svår fråga. En annan fråga som jag kan tänka att man att det är svårt för oss att av... Det, det, det är lätt att känna nu att den här coronakrisen kommer att förändra allt men så fort den klingar av så är det frågan om hur, de hur mycket av det kommer att bestå. Ja. Men sen, det var lite det som jag lite grann. Eh, liksom att många av de här, vissa av de här strategierna innebär ju att man trots problemens globala eh, egenskaper så blir det också ganska mycket att man, man, man lär, försöker lösa saker genom att stänga gränser. Mm. Eh, och där finns ju liksom en risk å ena sidan att, att man liksom fastnar i en nationalistisk syn. Jag tror det är viktigt att påminna sig om liksom att lösningarna ligger väldigt mycket på. Det bygger ganska mycket på att problemet har kommit in på ett, genom de här globala kopplingarna- men också lösningarna finns mycket på att det här, genom det internationella samarbetet. och så. Jag ska bara säga att vår tid är inte slut, men den börjar närma sig. Jag har fått in en fråga, så jag tänkte att vi ska släppa in de som följer konferensen också. Jag ser inte att det är en lätt fråga, men jag läser upp den så får ni se om ni kan tänkas fånga den bollen. Hur har ap apokalypsen och postapokalypsen skildrats i kulturen genom historien, förutom inom kristendomen? Människor idag kanske läst Camus och sett Mad Max, men vilka referensramar fanns före 1900-talet? Det brukar sägas här att den, den, den, liksom moderna, eller den, den dominerande apokalyptiska berättelsen kom redan på 1000-talet före Kristus inom i surastrismen, i alltså den religionen i, i det som är idag i Iran. Att det var då som den här idén om att, att samhället är på väg, världen kommer gå under det kommer att stå en kamp mellan det goda och onda och alla de onda kommer att förstöras och så skapas det en ny verklighet efteråt, en bättre värld. så Det är liksom en gammal historia som handlar om att, alltså att allt onda ska rensas bort, ja, lite grann som det också är i den kristna föreställningen. Efter liksom undergången så kommer Guds rike för de utvalda. Mm. Så jag tror att det finns en sån, och det kan man ju se, som i marxismen har ju haft en sån inslag, så där kapitalismen går under och mm. vi som lever rätt, vi kommer liksom bygga en ny bättre värld, sorry, efteråt. Det kanske man kan ana fortfarande i en del av miljörörelsen, så här, mm. det här så småningom kommer allting gå under, men då bygger vi en ny lång, småskalig verklighet på landet mm. där alla lever i harmoni med naturen. Så. Där har man väl också liksom satt en... en Visat också att visa, Det finns den här linjära. Så liksom man har en början och man har ett tydligt slut. Liksom en skapelse och en apokalyps. Medan det också finns många kulturer historiskt som har haft ett mer cykliskt syn på det här. Att man hela tiden, det kommer en skapelse och så kommer en uppgång och sen så en apokalyps. Sen kommer det en ny värld och så finns det ett oändligt antal världar. Så, där. så att det finns ju också en, en syn på det där om man har en mer cyklisk eller en mer linjär syn på tiden och universum helt enkelt. Ja, ja. Har, ni, har ni någon tanke kring, ni får ta den här på sladden, har ni någon tanke kring något som kommer att bli bestående efter den här pandemin? Nu är... Jag tänker så här, jag gillar att resa väldigt mycket. Jag på det här att vi kommer sätta ett nytt värde på resandet. Att vi kommer inte resa lika mycket onödan som förut, men att vi också kommer uppskatta det mer än tidigare också såna här enkla saker som liksom, att träffa människor på riktigt och sådana saker. I alla fall i, kort, i ett kort perspektiv tror jag att vi kommer sätta nytt värde på det. Ja. Jag kan hoppas att, att vi drar lärdomar av, av bristerna i liksom hanteringen av, av, av virusutbrott, virussjukdomar, för det kommer ju vara rimligtvis det stora hotet mm. under lång tid framöver. Det här var ju en, trots allt en ganska lindrig pandemi. Har vi otur så kommer det en, en mycket värre snart. Så det gäller att vi har liksom dragit nytta av, av, av det här och, och liksom förberett oss för det mycket värre som mycket väl kan komma ganska snart. Det kan nog mycket väl hända också hoppas, förhoppningsvis, att vi blir, mm. bygger bättre sjukvård bättre en bättre hälsosystem bevakningssystem för utvecklandet av nya, för uppkomsten av nya virus till exempel. Mm. Och en bättre beredskap kanske, det var ju också någonting som för att vi hade vaggats in i en säkerhet, att vi inte hade lager av olika saker och sånt där. Att vi kanske ta det som, som ett slutord med en förhoppning om bättre beredskap ja. och kunskap. Tack till författare och journalist Magnus Westerbro och idéhistoriker Annika Berg för att ni har lyssnat på pratat, samtalat om apokalypsen.